Home, la veritat és que una miqueta, una miqueta, sí, no? El que passa que per fer aquest tipus de repte i de proves esportives, una està molt conscient de si mateix i de, i de fins on pot arribar, no? Aleshores, una ha de conèixer bé, bastant bé per saber quan ha de parar i quan no ha de parar. I sobretot, un s'ha d'escoltar sempre el suport, per saber si està bé o no està bé. Però, en principi, una miqueta de goxeria sí que s'ha de tenir, una miqueta. La veritat és que començo, primer planifico quin dia és la prova i llavors entre 5 i 6 mesos abans de la prova ja començo a mentalitzar-me i a preparar-me físicament. A base d'una dieta bastant estricta i sobretot a entrenaments molt seriosos i molt de descans. Perquè si no hi ha descans, el no, cor tard o d'hora no rendeix com el nivell que un, un espera. No? Però sobretot és molt sacrificada amb el tema de descansos, és imprescindible. I amb el tema d'entrenaments acostumo a mentalitzar-me cada dia que entreno pensant en la prova perquè si no se'n faci tan monòton i tan, tan, tan dur els entrenaments que, que faig per, per, per aconseguir la fita que vull fer amb l'aironman. Per començar, primer, l'aironman és possiblement el triatló aironman més dur del món. Es vale? als Fals Alps francesos i costa 3.800 metres nadant, 188 metres de bici amb un desnivell de 5.000 metres, i després d'una marató amb un desnivell de 600 metres, de desnivell positiu. Aleshores espero intentar acabar-la. Perquè em vaig presentar fa 5 anys i em vaig haver de retirar el quilòmetre 200 perquè no ho havia preparat suficientment bé i ara per fer una etiqueta a l'espina, clavada que tinc, una al cor, buinar i intentar acabar-la. Jo crec que... i sigo, seguiré. Amb en sacrifici, entrenament bé. i experiment. I suposo que amb el recolzament de la meva parella, la Maria, m'anirà bastant millor. També combatin fins que la cosa agunti, fins que mantingui la impulsió.